נדמיין כי אנחנו נפגשים ככה סתם ברחוב, ואנחנו אומרים בבקשה, אמרו לנו, לא רצינו לכתוב את זה כל כך הווה, בבקשה, אמרו לנו, מה זה סינוס של פי 4. וברור כי אנחנו מניחים שאנחנו עסקים ברדיאנים. או שאתם זוכרים את זה, או שאתם תסרטטו כאן את מעגל היחידה, זה לא מעגל היחידה יפה במיוחד, אבל הבנתם את הרעיון, עליכם להגיע לפי 4 רדיאנים. וזה אותו דבר כמו 45 מעלות. תסרטטו כאן את רדיוס היחידה, הסינוס מוגדר על ידי קורדינטת ה-Y של מעגל היחידה. אתם בעצם רק רוצים לדעת מהו הערך הזה שכאן, ואתם מיד תגידו, כי זה ברור, זה 45 מעלות. נסרטט את המשולש הזה מעט יותר גדול. המשולש נראה כמו זה. זאת 45 מעלות, זאת ה-90 מעלות. אתם יודעים לפתור עבור משולש 45-45-90, היתר הוא 1. זאת EX, אין תהיינה באותו הערך, זה משולש ושוקיים. רואים? זוויות הבסיס זהות. וכעת X בריבוע ועוד X בריבוע שווה ל-1 בריבוע, שזה פשוט 1. קיבלנו שני X בריבוע שווה ל-1, וזה X בריבוע שווה ל-1. וקיבלנו כי X שווה לשורש ריבועי של חצי. וזה שווה ל-1 חלקי שורש ריבועי של 2. אפשר להעביר זה לצורה רציונית על ידי כפל של זה בשורש ריבועי של 2 חלקי 2. וקיבלנו כ-x שווה לשורש ריבוי של 2 חלקי 2. ולכן הגובה כאן הוא שורש ריבוי של 2 חלקי 2. המרחק, כן זה גם אותו הדבר. אבל אותנו מעניין רק הגובה, בגלל ערך הסינוס. הסינוס הגובה הזה שכאן, קורדינטת ה כי זה שורש ריבוי של 2 חלקי 2. עד כאן זאת חזרה. מה עם משהו אחר? הניח כי ביום אחד אנחנו באנו ואמרנו לכם, בבקשה, אמרו לנו אה, מה ה-arc-sinus של שורש ריבועי של 2 חלקי 2. מה זה arc-sinus? ואתם עמומים, אתם חושבים, אנחנו יודעים מה זה sinus של זווית, אבל זה משהו חדש בפונקציות רגונומטריות שאתם ממצאתם. כל מה שעליכם להבין כשמשתמשים בקידומת הזאת arc, לפני זה, הכוונה בזאת, בדרך כלל, היא לסינוס. באותה כלות אפשר היה לכתוב מהו הסינוס ההופכי של שורש שרבוי של 2 חלקי 2. וכל מה שזה שואל זה עבור איזה זווית עלינו לקחת את הסינוס שלה, כדי לקבל ערך של שורש שרבוי של 2 חלקי 2. גם זה שואל מהי הזווית שאנחנו צריכים לקחת את הסינוס שלה. כדי לקבל שורש R curious ש exemplo2 HA2. אנחנו יכולים לכתוב כל אחת מההגדרות האלה, כדי להגיד, שורש, נעשה את זה. אנחנו יכולים לכתוב כל אחת מההגדרות האלה, ולהגיד סינוס, של מה שווה לשורש הר keen貌 2, חלקי 2. וזה, אנחנו חושבים, היא שאלה הרבה יותר קלה. קלה למענה עבורכן. סינוס של מה זה שורש רoires של 2 חלקי 2? הרגע חושבנו כסינוס של פי חלקי 4, זה שורש רבועי של 2 חלקי 2. לכן, במקרה הזה אנחנו יודעים כי הסינוס של פי חלקי 4, שווה לשורש רבועי של 2 חלקי 2. כלומר סימן השאלה שלנו שווה לפי חלקי 4. או אנחנו יכולים לכתוב זה מחדש, ה-arx sinus, של שורש 2 חלקי 2, שווה ל חלקי 4. אתם אולי אומרים כעת, רק כחזרה אנחנו נותנים לכם ערך, ומבקשים שתיתנו לנו זווית שתיתן לנו, כאשר נחשב את הסינוס של הזווית הזאת שנתתם לנו, את אותו הערך. אבל כעת אנחנו אומרים הביטו, נלך רגע לכאן, הביטו לכאן, פי חלקי 4 עובד, 45 מעלות עובד, אבל אנחנו יכולים להמשיך ולא 360 מעלות, או אנחנו יכולים לשמור ולא הוסיף שני פי, וכל אלה יעבדו בגלל שאלה יביאו אותנו לאותה נקודה על מעגל יחידה. רואים? ואתם צודקים. לכן כל הערכים האלה, אם תחשבו, יהיו תשובות חוקיות לזה, נכון? בגלל שאם אתם תיקחו סינוס של כל אחת מהזווית האלה, אתם יכולים פשוט להמשיך ולהוסיף 360 מעלות. אם תחשבו את סינוס של כל אחת מהם, תקבלו שורש ריבוי של 2 חלקי 2, וזאת הבעיה שלנו. אתם לא יכולים לקבל פונקציה כאשר מחשבים את הפונקציה. אנחנו לא יכולים לקחת פונקציה f של x שמתקיימת בהרבה ערכים. מבינים? כאשר היא מתקיימת ב-πי חלקי 4, או היא מתקיימת ועוד 2 פי, או פי חדיקי 4 ארבע ועוד 4 פי, כלומר, כדי שהיא תהיה פונקציה חוקית, כדי שפונקציית ההופכית לסינוס תהיה חוקית עלינו לתחום את הטווח שלה. והדרך בה, פשוט נתחום את הטווח שלה למקום הטבעי ביותר. נתחום את הטווח, למעשה, רק הערה הצידית, מהו תחום ההגדרה? מה אם אנחנו מחשבים arg של משהו, אם אנחנו מחשבים arg סינוס של x, ואנחנו אומרים, כי זה שווה לתטא, מה יהיה תחום ההגדרה, מהם מה הערכים החוקיים של x, למה x יכול להיות שווה. אם אנחנו מחשבים סינוס של כל זווית, אנחנו יכולים לקבל הערכים בין אחד לבין מינוס אחד, ברור. לכן x יהיה גדול מאו שווה למינוס אחת, וקטן או שווה לאחת. זה התחום. כעת, כדי להפוך אותה הפונקציה חוקית, עלינו לתחום את הטווח. הארקים אפשריים. עלינו ליתרום את התווח. אברק סינוס הקבנה יליתרום את, את, לרביעי הראשון ורביעי. ליתרום את הזווית, האפשריות להזור הזה שeken. אל מה על יחידה? כלום מרבית המגבלה ליות בפחות או שווה, או שווה לפאי חלקי שתיים, וגדול מה או שווה למינוס פאי חלקי שתיים. כאשר זה נתון, אנחנו מבינו עכשיו מה זה אברק סינוס. נעשה כעת עוד בעיה. ננקה כאן קצת מקום. נעשה עוד אחת עם נניח כי אנחנו רוצים לשאול אתכם מה זה arg של מינוס, של מינוס, שורש ריבועי של 3 חלקי 2. יכול להיות שאתם זוכרים את זה. אתם אומרים באופן מידיע, אנחנו יודעים שזה סינוס של x או סינוס של ת' שהוא שורש של 3 חלקי 2, אבל אנחנו לא זוכרים את זה. בדיוק. לכן לסרטט كانت את מעגל שלנו, כאשר אנחנו עושים בארקסינוס, עלינו לסרטט הרביע הראשון והרביע הרביעי של מעגל היחידה שלנו. זה ציר ה-Y, זה ציר ה-X שלנו, זה X ו-Y. ואיך אנחנו נמצאים? אם מסינוס של משהו מינוס שורש ריבועי של 3 חלקי 2, הכוונה היא כי קורדינת ש שלOkay שורש ריבועי של 3 חלקי 2, הכוונה כי אנחנו נמצאים ממש כאן. זהו מינוס שורש ריבוי של 3 חלקי 2. זה המקום בו אנחנו נמצאים. כעת, איזה זווית נותנת לנו זה? נחשוב על זה מעט. קורדינטת ה מינוס שורש של 3 חלקי 2. זאתי הזווית. היא תהיה זווית שלילית בלילד שאנחנו הולכים מטה בציר ה-X עם כיוון השעון. וכדי למצוא נסרטט כאן משולש קטן. נבחר צבע יותר טוב מזה, זה משולש. נסרטט אותו בצבע כחול. נתקרב ונגדיל את המשולש הזה, כמו זה. זאת היא תטא. ומה הוא האורך הזה שכאן? זה אותו דבר כמו הגובה Y. אנחנו מנחשים כי מותר לקרוא לו ככה, שהוא שורש של 3 חלקי 2. זה במינוס כי אנחנו נעים כלפי מטה, אז מהי הזווית הזאת? אנחנו יודעים כי היא זווית שלילית. כאשר אתם רואים שורש ריבוי של 3 חלקי 2, אנחנו מקווים כי אתם מזהים שזה משולש 360-90. השורש ריבוי של 3 חלקי 2, הצלע הזאת, היא חצי. וברור כי הצלע הזאת היא 1, ב怎麼樣 שזה מעגל היחידה. הרדי zitten שלו הוא 1. במשולש 360-90, הזווית שמול השורש הריבוי של 3 חלקי 2, 60 מעלות. הזווית שכאן هي 30 מעלות. אנחנו יודעים כי התטה שלנו هي, זאת 60 מעלות זה הגודל שלה ולינה המפה, לכן זה מינוס 60 מעלות. כלומר, תטה שווה למ� Oftentimes. אם אנחנו עוסקים ברדיאנים, זה לא מספיק טוב, אנחנו יכולים להכפיל את זה פי 100, סליחה, פי פי, פי רדיאנים, עבור כל 180 מעלות, המעלות מתבטלות, ואנחנו נשארים עם תטא שווה למינוס, פי חלקי שלושה רדיאנים. אנחנו יכולים להגיד, אנחנו יכולים לבצע כעת את ההגדרה, כי, ארג סינוס של מינוס, שורש ריבועי של 3 חלקי 2 שווה למינוס פאי חלקי של 3 רדיאנים. או אנחנו יכולים להגיד שהסינוס של מינוס שורש 3 חלקי 2 שווה למינוס פאי חלקי 3 רדיאנים. כדי לאשר את זה פשוט נוציא את המחשבון הקטן שלנו. העברנו אותו כבר למצב של רדיאנים. אתם יכולים לבדוק את זה. במצב השני. אנחנו במצב רדיאן. אנחנו יודעים כי אנחנו מורים לקבל בתקווה את התשובה הנכונה. אנחנו רוצים לחשב את הסינוס האופקי, הסינוס האופקי השני במקש הסינוס, של מינוס שורש ריבוי של 3.2, וזה שווה למינוס 1.04. המחשבון אומר לנו שזה שווה למינוס 1.04 רדיאן. וכן פאי חלקי 3 חייב להיות שווה ל-1.04. נראה אם אנחנו יכולים לאשר את זה. אם נרשום מינוס פאי חלקי 3, מה נקבל? קיבלנו בדיוק את אותו, בדיוק אותו ערך, בי, 3.